Будинок, у якому жив поет і письменник, одна з найбільш свідомих пам'яток Білоцерківки. Після смерті дружини Петра Ребра він стоїть порожнім. Місцеві жителі наглядають за подвір'ям і мріють, що згодом тут буде музей пам'яті митця. В нашій Білоцерківці можна було зробити дуже гарний такий, знаєте, краєзнавчий куточок. Це по-перше садиба Петра Ребра, далі Олексіївська фортеця. По-третє це люди, які займаються різними видами ну, скажімо, народних ремесл. До речі, в Білоцерківці є вулиця імені Петра Ребра і пам'ятний знак. А 18 травня у Білоцерківській загальноосвітній школі пам'ять митця вшанували творчим святом. Щиро вітаю вас на щедрій Білоцерківській землі. Це чудове літературно-мистецьке свято, що проходить саме у травні, започатковане нашим поетом-земляком Петром Павловичем Ребром. Дивимося на ту берду, з простих слів «ні так», Віршами своїми, що я дивлюся, вже це річка з іншої сторони. От наскільки була половина та людина, і це до вас, дітки, хоча сказати, ми нарожуться всі одинакові. А талант це праця. І у вас ця також трудолюбивість повинна бути. Берда, маленька берда, велике диво, мене і з нею не розлучить. Звідки прибігла, не суть важливо. Те головне, що до моря мчіть. Під час літературно-мистецького свята «Поетичний травень» діти декламували поезії Петра Ребра – ліричні, громадянські та омористичні. Однією з головних тем поета була краса рідного краю. Потім учням білоцерківської школи та дорослим місцевим жителям, які захоплюються поезією, вручили грамоти за найкращі власні вірші. Яка ще школа тут є? Благовіщенська чи Шевченкова? Та може зарядка є, де покажіть, okay. well, даруємо вам для бібліотеки комплект література Запорізького краю письменників Запорізького краю, він його тримає. З ним я познайомився, я вам скажу, це було в школі, коли він приїжджав до нас. І дарував книги школі. І було дуже приємно, коли він сказав, а ну підніміться той, у кого прізвище ребро. І нас, виходить, моя однокласниця, це онука, двоюродна онука Таня Ребро. І я, виходить, ну, родич, але дальній. Ми піднялись, мені дуже було приємно, тому що я не знав цю людину, тоді я пізнав. Потім учасники свята «Поетичний травень» відвідали Більмацьку бібліотеку. Там також декламували вірші Петра Рибра та свої власні співали пісні. Голова Запорізької обласної організації Національної спілки письменників України, завідувачка кафедри Українознавства Запорізького національного університету Ольга Станіченко. і бібліотеці також вручила хрестоматію «Література Запорізького краю». Я думаю, що ви будете пропонувати літературу Запорізького краю. Цього року «Поетичний травень» в нас включав декілька пунктів, декілька локацій, тобто почався він міг раніше, але через коронавірус почався трохи пізніше. Через те в ущільненому графіку нам вдалося побувати у понад десяток шкіл, це, значить, Запорізького району, потім Вільнянського району, значить, міста Запоріжжя в школах. Потім нарешті останній, вже, так сказати, завершальний етап це Більма, Більмацький район, це село Білоцерківка, Мала Батьківщина Петра Ребра. За словами Ольги Стедниченко, завершиться поетичний травень гала-концертом, який відбудеться 20 травня о 16.00 в обласному академічному театрі юного глядача. Герман Дубінін, Вадим Тимченко, новини на Суспільному, Запоріжжя.